رول بر همینان ارجمن، بینندگان و شنوندگان گرامی، شاهین نجات هستم با همراه با شهرام آریان، برنامه دیگر از سری برنامه های تحلیلی بر تاریخ معاصر ایران نشسته بیست و ششم رو در خدمت شما هستیم از آغاز صفوی آمدیم رسیدیم به دوران پهلوی ها و به طور مشخص الان در دوره نخصفزیری آقای هویدا. هو پیش از اینکه بریم توی جوستار کاستیها و کمبودهایی که برمیگشت به درونمایعی آنچه که به مردم می میشد یا مردم داشتند و اون کاستیها فرجامش شکستی بود که ما به من ملت پذیرا شدیم چون به این بخش هم باید پرداخته بشه تا زمینه برای آنچه که مصیبت سال و وهفت شناخته میشه روشنتر بشه در های پیشین چندین شاخه بحثهایی شد در رابطه با همین تاریخ معاصر رو دوسه موردش دوستان نکتههایی رو مطرح کردند که خوب بود اینجا من و شهرامم اون نکات رو مرور نسبتا سریع و گذرا بکنیم و بعد ادامه این جستا رو پی بگیریم اشاره شده بود به اینکه بطور مشخص حالا تاریخ نگاران اگه بشهشون تاریخ نگار بودش مثلا فرض کنید مانند حسین مکی که از یاران اولیه مصدق بود و بعد از او جدا شد و دیگران و به بویژه بیژه طیف چپ در ایران اینگونه عنوان میکردند میکردن که جنرال آیرون سایدی بود ایشون آمد و سرهنگ رضا رو کشف کرد و به با او بالا پر داد تا او بتونه مثلا تیلان رو فتح بکنه و کودتا کنه و, کن و مساید از این دست و با این فرمول رضا شارو میخواستن به انگلیس ها بپیوندونن خب من فکر میکنم که واکنش مردم تو چند سال گذشته پس از دستکم چار دهه تبلیغ مستقیم و پیش از اون حتی در زمان شاه تبلیغات مخالفین حکومت پیشین مبنی بر همچین حرفی همچین ادعایی مردم نشون دادن که تا اندازه زیادی دستکم فرق دوغ و دوشاب رو متوجه شدن. اینکه الان رزا آدم انگلیس ها بود آوردنش اونجا که به هرچی منافع انگلیس در ایران بوده لطمه بزنه این با هیچ عقل و شعوری نمیخونه از گرفتن یقه خزال بگیرید تا لغو امتیاز بانک شاهی که بانک انگلیسا بود تا کشیدن راهن سراسری برخلاف میل انگلستان که از شمال به جنوب کشیده شد در حالی که اونو دوست داشتن شرق شرقشه که مستمیرهای خودشون رو هم به پیوندونن. تا آوردن کارشناسان اتریشی و آلمانی و سوئدی و دوری کردن از گرفتن حتی کارشناس صنعتی و نظامی از انگلستان و روسیه و در حقیقت له کردن و در زیر فشار گذاشتن شدید کسانی که به سیاست انگلستان بسیار در ایران نزدیک بودن از معروف ترینشون فرمان فرما و خانواده فرمانفرما فرما بگیرید که در یک انزوای کامل و در ترس بسر بردن و حتی پسر فرمانفرما فرما دوستت دوله فیروز که مدتی هم وزیر شده بود و در جریان قرارداد 1912 در کنار و دوله رشوهی از بریتانیا گرفته بود حتی رضا شاه ایشون رو در اوج قدرت رضا شاه تبدیل کرد به سمنام و در اونجا در حقیقت سر نیستش کردن این کسی بود که فکر میکرد خودش دوستو دوله فیروز شاید رئیس آینده ایران باشه و پدرش نزدیکترین دوست بریتانیا در منطقه و میگفتن یه موقع بزرگترین ثروتمند خاورمیانه هست شیخ خزر که سر از انگلستان داشت و کاملاً در خوزستان برای خودش یک کیوبیایی داشت و پسه گردنی به تهران برده شد و انقدر در حبس خانگی مون تا مرد و مسائل خیلی از این دست یعنی شما با هر عقل نیمه کامل را به این قضیه نگاه کنیم تاییم میشین این تبلاغاتیست که همچنان که توی این برنامه ها بهش پرداختیم یک ذهن بیمنتر افساگ هوچی و, و حتی که مسلمان میتونه بهش بپردازه حتی یه اون مسلمان توده‌ای باشه حتی اگه از اون مسلمان از رجال به اصطلاح لیبرال مصدقی باشه من فکر کنم تو این زمینه هیچ کدوم تردید نداریم نه من نه شهران و نه احتمالاً 90 درصد بیننده ها و انده که رضا بدون اقراق کلیدی ترین، مهوری ترین و خادم ترین رجل سیاسی ایران در چند سده اخیر ماست دسته کم تو 500 سال اخیر و بودن ما امروز مبالغه درش نیست مدیون های این مرد بزرگ و بعد برنامههایی که پیاده کرد حالا تو این زمین اگه شهرام خاص چیزی می اگر کافی بود میتونیم نکته دوم رو مد نظر قرار بدیم که مطلب اشاره به این مسئله زمینی مسلمان بود که که دوستان, دوستان پرسیدن خب اگر این مسلمان غربی باشه مواش بور باشه و چشم آبی باش باشه و مثلا از آلمان باشه از هلند باشه آیا در بیشوری او و در پرخاشگری او و در گرفتاری او با این مثلا آینی که درش هست آیا تفاوتی داره با کسی مومشکیه که من فکر کنم حالا شهرام توضیح خواهد داد به طور مشخص تأکید روی مسلمان بودن اسلامی بودن فرده نه روی رنگ چشم و رنگ مو؟ ما خوابرزمینی بودرمان باعث گرفتاریمون نیست ما خاورزمینی مسلمان بودرمان ما رو دچار گرفتاری کرده این یه نکته از اگه شرم نخواستی باشی چیزی بیاب سایی و یکم این واجه زیبای روانشاد و یا زندیاد که گاهی ما درباره مردگان ازشون بهره میگیریم شاید حمله بلین شده بود که یه سمپاتی بیجه اونجا هست نسبت به فردی که داریم دربارهش باره سخن میگیم تو این دو مورد آخر مسئله خاور زمینی و همچنین روانشاد مصدق که از این واژه بارا استفاده کرده بودید که به من کلا به خاطر س... گونه سخن گفتن شهرام که نیمه جدی و نیمه طنز گاهی وقتا اینا نباد خیلی به مطلب خشخاش زد ولی شهرام اونجا در اختیار خودید دو برداعی می‌خواد چیزی در موردش بی افسای بی افسا. تا بریم سراغ بحث در اون کاستیا و کمبودهایی که باعث شد که صفره ما در دو دهه پایانی دو دهه پایانی حکومت پیشین نه صفره اقتصادی، سفره فرهنگیمون دچار مشکل بشه و فضا خالی بشه برای ترکتازی اه، اهل مساجد و قبور و تکایا و حسینیه ها در کشور هم بله بادرود، بینندگان گرامی، من نمیخواستم از سرمای داستان را خیلی باز کنیم چون دوباره این چهل دقیقه ساعت باد میگذره میره لب داستان اینه که کلن خواهرزمینی های مسلمون، آدم های روی همرفته چیزی هستن یعنی احساسگرا و بیشتر عصبی هستند و برای همین هم این هم که از سرکار اومدن رضا شاه به اینور گذشت این بود که مخالفینش یا منتقدینش هم انتقادشون رو اینقدر با عصبیت و حالا یا دروغگاه دروغ پردازی و قای دست کم قربال داده ها انجام میدونن که در آستانی دروغ بود مثلا مثل خود آقای مکی که فضا عصبی عصبی, عصبی, عصبی عصبی عصبیه ولی وقتی یه کسی مثلا میاد یه اشارتی در گذر میکنه که بعد رضاشا با پذیرش نسبی انگلیسی یا اومد سر کار ولی بدن کار خودش رو کرد دیگه بیننده ها به هم اصلا تمام هزاران هزار مطلب خیلی مهمتری که داشت گفته میشد به هم ارت... اون همش فراموش میشه میره تو به اینکه بالاخره رضا نوکر انگلیسی ها بود نبود اینا بس که با عصبیت اینا با هم صحبت میکنن یعنی بس که طرف مقابل اصرار داشته ثابت کنه که رضا یک نوکر کاملا سرسپرده انگلیسی بوده با نوشتن و گفتن بسیار و بسیار و بسیار که چیز بودن در حقیقت هم میهنای ملی در این کار زحمت بسیار کشیدن فضا اونقدر عصبیه که یک اشاره کوچک رو اصلا تمام صحبت کلی رو بریزیم هم در صورتی که اصلا برای فرنگی‌ها اصلا این مسئله اینطور شو از مهم نیست بلکه اون لاین بنیادی که داری دنبال میکنن چون اصلا اینا دنبال نخوشکیش نمیرن که همش خودشون خودشون رو عصبی کنن که بعد یه واژه بخواد این عصب رو به هم که اصلا داستان فراموش بشه من به اون خیلی نمیپردازم مطلب دیگه در مورد این زمینی مسلمان این داستان نژاد یا از کجا بر اومد نژاد تو گفتی که به رنگ چشم و پرداختن همین یعنی این زمینی مسلمان مشکل داره یعنی باخترزمینی اگه مسلمان بشه مشکل نداره آها بله خب اه، این واژه خب یا اون طنز تلخ توشه که اینایی که تو خاور بودن خب بالاخره خاور فرات بودن اه... بعد اینا دیگه مسلمون که شدند دیگه توی اون بساطه تعصب و هماغت و بریم تعصب و گریز از خرد و این مسائل اینقدر فرو رفتن که دیگه تعادل مغزشون از دست دادن و بعد اونایی شدند که بعد نیروهای استعماری وقتی وارد منطقه شدند یه مش آدم دیدن که اینا تعادل روحی ندارند و دنبال کارهای عجب غریب هستن و برای همین هم به این سادگی میشد استعمارشون کرد و بعد این واجه توی باختر زمین را افتاد که در مورد زمینی که صحبت میکرد خاور زمینی که مخش تعادلی نداره یا درست نمی که منم ادامه این این رو به اون تنز ترخ به کار میبرم فقط واسه اینکه ایرانی ها یاداوریشون بشه که از موقعی که از مسلمان ها شکست خوردن در حقیقت از قطار اقوام هندو اروپایی که اونورش تو فرنگ اون موقع سر کشیدن به جهان و مستمره کردن، جدا شدن و به قطار دیوانگان سوار شدن و با این تنظه این این بهشون یاداولی میشه. بهشون گرون میادون دیگه. من چیکار کنم دیگه شدن دیگه. چهارتر قرن سوار اون قطار دیونا شدن دیگه. مسئله سوم چی بود شایین جان؟ روان شد. بله آها روان شد. ببینید آها این اتفاق مطلب اسمهشون مایه دارتر. اینکه کیه؟ ام، یه اتفاق عجب و غلیبی تو این زمین یا تو ن خودمون هست اونم اینه که اینا این بسک داستان خودی ناخودی و عصبیتی که تو اسلام هست اینا رو مشوش کرده اینا دیگه درست نمیتونن تشخیص بدن که واقعا دوست و دشمن کیه آقای مصدق و دیگر افراد جبهه ملی اینها ها در حقیقت با کسایی که بعد از بیسته اشته مرداد اومدن سر کار و میخواستن کشور رو با طرح ویژه خودشون بسازن یه مخرج مشترک 85 تا 90 درصدی داشتن با کسایی که بعد از انقلاب اومدن سر کار یه مخرج مشترک هر جفتشون کمتر از 5 درصد یعنی اون چه هواداران روانشات مصدق باشن چه هواداران اون سیستمی که پس از سر اشت مرداد و انترکار خودشون خوشون و ایرانی میدونستن میگفتم من اومدم که راهی پیدا کنم که اینجا رو زودتون سری بسازم یکی میگفت از این راه میخوام که نمیدونم فرنگیار هرچی زدوتر اینجا بریزم بیرون بعد ما از درون دیگه خودمون تصمیم گیری کنیم که ما در خیلی صحبت کردیم نیاز به بازگوی نیست که تا چندزه میشد نمیشد منطقی بود نبود یکی میگفت من در همکاری نسبی با فرنگی‌ها می‌خواهم هر همکاری کنم چون ما هنوز اون چیز نداریم کاملاً تنها موندن رو نداریم باید دیگرسازی کنیم بعد خودمون رو به کمک فرنگی‌ها فلان ولی هدف مشترک و ساختار فکری هم خیلی جهات مشترک یعنی اینکه وقتی با افراد نگاه می‌کردی یکی کرباتی بود اون یکی بود یعنی به جهان مدرن پی برده بود رویاورده بود در مورد مسائلی با همدیگه اختلاف نظر داشتند که البته این اختلاف نظرها رو برجسته میکردن واسه اینکه سیستمشون این سیستمشون موانه این سیستم تصفیه حضاب و انتقامگیری از هم دیگه است بعدن. ولی چه خودشون دلشون بخواد چه نخواد یه مخرج مشترک 8.5 درصدی با همدیگه داشتن ولی انقدر عصبیان که اونایشون که توی بیسترشت مرداد شکست خوردن و کنار نشستن کارشون دیگه دائم شد فقط از پشت قصد جان و اون دولت رو کردن که آخرشم همون نام اون سه نفر بود که ما خوندیم و آدمایی در حقیقت بسیار بسیار عقده‌ای و عصبی که توش برآمد به آقای سنجابی و اینها این یایم که این بر بودن بعد از اینکه اونا رو گذاشتن کنار دیگه به اون در مورد اونها یه جوری صحبت میکردن که اینا مثلا انگار مثلا مهاجمین صدر اسلام هن. یعنی با اون درجه از آلرژی و این یه چیزی که خب ما تو فرنگ نمیفهمیم دیگه نشانه در از سلامت عقلیه ام ام آقای موسطق و دوستانش و دیگر جبه ملی از قبیله خودمون بودن سر روش دوا پیش اومده بود سر روش ولی اونا که این هدفشون این نبود که مثلا اینجا رو برگردن به هجاز که سر روش دوا پیش اومده بود و اختلاف نظر در روش هم از جدی بود یعنی این یکی میگفتش که اینا که بعدا پیروز شدن پس از 23 مورد نمی گفتن که باید اول فضا رو بست و با فشار سیستم فرهنگی کشور رو دگرگون کرد چون اگه که باز بذاری و انتخابات آزاد داشته باشی و اینا داشته باشی یا دست کمونیستا میفته یا دست اکثریت مذهبی جامعه اونی که من جنبندیش میکنم تو دموکراسی پاکستانی درست. اون یکی میگفت نه نه نه نه تو نه نفهمیدی اگر که انتخابات آزاد نباشه و ما همینجوری تو مجلس بجونه هم نیافتیم با, با هم صحبت آزاد نکنیم و برهان هامونو نیاریم اصلا چیز اساسی توش بیرون نمیاد چون این تو برخورد برهان ها پدید نیومده و عمیقا ببین ایمان داشت که چیزی به نام دموکراسی پاکستانیت توش نمیاد بیرون بلکه گام به گام خودمون رو میسازیم برهان تیستر میکنیم جلو هم. یه سر روشه دواسر پدرکشتگی نیستش که البته حالا اونایی که تو جبهه ملی بودن خیلی هاشون به پیشینه قاجار میرسیدن یه مقدار به پهلاوی به عنوان از پشت کوه برآمده نگاه میکردن اونایی که با پهلاوی ها همراهی میکردن هم گمان میکردن که اونا یه مش قجرن. در حقیقت ملاک و قجرند فقط بدی همه گان رو میخوان تو فکر فقط رئیس بازی خودشون تو مجلسند یه بود. ولی آخر سرش همش مال قموخیشه یه قبیله بود قبیله ایرونی‌ها اینی که بعد از انقلاب اومد بیرون نه نه نه نه نه نه اینا بازمانده های مهاجمین دزدان مدینن اینا یه چیز دیگه است از تبار دیگریه این طوار اینا خودی نیست اینا جوابشون فقط شمشیر شاه ولی اون یکی که دیگه که قموخش یه قبیله است خب وقتی نمیتونه خودش با خودش حرف بزنه یعنی که مخش عیب دیگه و به تو این وسط اون موقع افراد میان میگن نه ما اینقدر با هم اختلاف نظر پیدا کردیم که حتی حق نداری بیاره رو بیارو بیارو روان روانشاد خب قربونت برم خب دیگه خودت مصلحی شدی هر کی که هستی شرمجان من بله. این دوردی بسیار روشنه و من توزیو میپسندم و در حقیقت میپذیرم متأ یه پرشتش اینجا مطرح میشه اونایی که از تبار ما بودند در سال 56-57 کامل رفتن زیر چتر خومنی و به پابوسش در آریس هم رفتن از سنجاویش بگیرید تا بازرگان رو تا خیلی ها, خیلی ها و این هماقت رو تو چه حساب بذاریم اینا اگر تبار ما بودن چجوری رفتن به پیشواز دزدان حجاز خوب خبر زمینی های مسلمون موخشون کار نمیکنه دیگه ام. آخه اگه مخشون کار می کرد اصلا لازم بود که این کارهای ساخت و ساز کشور ببخشید تو نیمه دوم قرن بیستم انجام بشه ام. خب اگه اینا مخشون کاملا به هم نریخته بود و دیوانه نشده بودن که خب این کار که زمان صفاویه کرده بودن که ما داشتم صحبت میکردیم <متحد> پس نشون دی این قوم دیوانه شده <متحد> سو سوار قطار دیوانه ها شده ولی توی داخل همین جمع دیوانه خودش باید نگاه کنیم کی از قبیله خودمونه و کی نیست و سر روش داریم دعوا میکنیم یا سر تبار و اصلا اصلیت <متحد> و این یه دوا سر بود من کردم. ط به خودشون با عنوان بچه ملاک و اینا و یه خرده بالاتر نگاه میکردن و به هواداران پلوی با اون از پشت کو برآمده آمده ها این اوکی این یکی هم به اونا به بدبینی چشم بچه ملاک و آجار نگاه میکردن ولی از یه قبیله اینا بودن آخرش از یه قبیله بودن و هدفشون هم مشترک بود فقط انقدر عصبی هر دو طرف که حاضر بودن زیرا به آهم رو بزنن ولی دو کلوم با هم صحبت نکنن حالا ای ممکنه اینجا بگه، ما وارد این بحث بشیم که تقصیر اونا بیشتر بود یا تقصیر اینا بیشتر بود من گمان کنم تو مجموع شبیه هم بود برای اینکه اونا که نمیتونست اصلا دیگه نمیتونن تشخیص بدن که دوست دشمن کیه. مال جپ مدی رو میام هم. که بازماندهش همین سه نفر بودن من چرا بهشون گفتم سه کل پوک خود من با این گزینشه واژا رازی نبودم چون بالاخره بختیار و چیز فروخان حالا فروخان خیلی آدم اندیش پردازیا نبود ولی بختیار آدم اساسی بود که کشش شد تو جنگ با آدم خورای حجاز اون یه خودمونج توند بهشون گفتم ولی به خاطر این بود که تون اون لحظه سقوط جشی میتونستن یه نامه خیلی, خیلی خیلی خیلی کارآمدتر بنویسن به جای اون کل پوک نامه که همه چی رو تغییر میداد همه معادله رو ولی خب خبر زمینین دیگه چون که یه نامه چون شاه اونجا در تنگنا بود در تنگنا بود اگه یه نامه اساسی مثل چارت آلمانی یا چارت انگلیسی قرن 18 یا 19 نوشته بودن شاه در رو به روبه‌شون باز می‌کرد اون فضای باز سیاسی هم بود دیگه که رو افتاده بود و همه چی میچرخید به یه معادله دیگه میشود خب این رو از سطح شعور و عقل اونها مصدقियां شعر جان چون صحبت درصد کردی گفت یه هر دو طرف شاید یانزه تقصیر داشتن ببین اواخره دهه سی هنگامی که در قوس با علی امینی بود شاه و او رو به خصوزی آورد و به سختی هم بودش نمیخواستش تحملش کنه فضایی جا شد ملی دوم تشکیل شد و بعد دیگه اینا سند داریم که شاه صحبتا با اینا کرد که اینا بیان توی کابینه اعتلافی یعنی دست کم مثلا یه نصفی از کابینه رو بگیرن و وقتی اینا بهش پیام داده شد چون شاه در قدرت این کارو کرده بود یعنی حدود 7 8 سال پس از 28 مرداد اینا واکنششون کاملا یه واکنش افسارگسیخته بود یعنی نه اونا فقط انتقام میخواستن فقط انتقام میخواستن، یعنی درست. حتی دستی هم که دراز شد نه تو شرایط ضعف شاه تو شرایط قدرتش که شما بیاین تو بازی اونا پس دادن گفتن نه دیگه ما همون کربلای 28 مرداد رو دیگه میچاسم ما باز اینقدر ادامه بدیم تا کشور بپاشه کردند درسته ولی من بازم میزان کم شعوریشونو خیلی پایینتر از این وقت ببین هر کدوم نقطه تخصص خودشونو دارن به همدلله اون یکی ها که مثلا بچه قجر بودن و بیشتر فرنگ رفته بودن و دنیا رو دیده بودن اهل کتاب بودن که اینجوری بس اونا دیوونه بودن این یکیام که هوادار سیستم بودن و می‌خواستن بسازن مثلا یه مشکلات عجب غریبی خودشونو داشتن علی حضرتیا که اون زمان داشتیم مثلا اینا به حمد اصلا با خوندن کتاب آلرژی داشتن یعنی از راه مطالعه و آوردن برهان‌های قوی و با برهان‌های قوی اون یکی رو عقب بیرونی با برهان‌های قوی با مردم صحبت بکنی با برهان‌های قوی خواست خودت اصلا, اصلا هیچ چیزی رو، صفر از دلایلی که اون های جبه ملی حالا یعنی اون لاعقل‌های اونا انقدر می‌تازوندن در این بود که این طرف برهان قوی وجود نداشت تا روز آخر دولت کراهت داشت از اینکه با مردم صحبت کنه این یه واقعیت دوران پهلوی دوم پس از 28 مرداد یعنی شاه اون سخنرانی‌ها رو می‌کرد معمولاً خودش روانشاد که یه صحبتایی می‌کرد مثلا می‌گفت این کار رو می‌خوایم بکنیم اون کار رو می‌خوایم بکنیم شیوه صحبت هم این بود که سخنرانیایی می‌کرد که معمولا خواسته خودش رو تعریف می‌کرد که این برنامه اون برنامه در معونه در هیچ ارتباطی هم با شنونده نبود اولین باری که او اومد صحبت کنه اون داستان انقلاب توش رو بود که سخن فاجعه آمیزی بود. چرا بله بله. چون اصلا قبلش دولت به هیچ بچه منال وجود رو به مردم صحبت نمی کرد. مه. حالا آدم میتونه بگه مردم سطح فرهنگشون ضعیفه. من اینا رو میخوام به زور دگر آموزی کنم. اصل تمام پروژه پس از 28 مرداد این بود دیگه که اگه ما دموکراسی میشه دموکراسی پاکستانی ما با سیستم آمرانه میخوایم سوتو برکشیم. کنزره ترمودینامیکی فیزیکی هم درسته من چمبالکام درسته من خودم اگه بودم باشون همکاری می‌کردم. ولی چرا به مردم حرف نمیزنی چرا از صحبت کردن با مردم تمام کس و کار و اون دولت کراهت داشت اما نمیفهمم اصلا بلد نبودن یا اگر که حرف میزیش کل میگفتن که در هیچ ارتباط اصلا با شنونده نبود شار برعکس این قضیه برعکس این قضیه در نزد هواداران مصدق نه تا سال 50 اون که اصلا خیلی آشکاره الان پس از 3 سال پس از انقلاب شما فکر میکنی لهنه آقایونی که در رسانه‌های فارسی زبانان برنامه دارن آقای برام بشیری محمد امینی ناصر آیا چندان تغییری کرده این نگاه نه اونا کاملا خاورزمینی هستند یعنی برای خاورزمینی مسلمون لج و لج و لج تا روز رستاخیز مهمترین ارزش زندگیه همون اندازه که برای فرنگی، حالا ما واجه آریایر نمی‌خواه کاریم. برای فرنگی پروتستان حل مشکل مقدس در این است. اه. یعنی می‌خواهد هر روز که از خواب پامیشه تا شب، ده تا مشکل حل کنه. اه. مشکلاتی که تا دیروز جلوی بدن قوم یا خوش گرفته بودن. برای خواهر زمین مسلمون، مسئله فقط لجه. اه. و چون اصلا هیچ علاقه‌ای هم ندارن به حل مشکل، اینطور میشه که هر کدوم از این خواهر زن مسلمانون برای خودش یه دکون می‌زنه ببین هست من میگم که چرا من نمیگم که تحصیل اونو از اونا بیشتر هن. من ثابت میکنم. ببین این یکیا بعد از 28 مرداد خب سر کار بودن اوکی بله که با آشنایی که من اینو می‌شیسم اونو می‌شیسم این بچیو خوبه این سرنگ فلانی اون سارتی فلانی رو سر اماکن قدرت بودن افراد انتخاب می‌کردن بازی رو وکیلشون می‌کردن انتخاباتم که سالم نبود در حقیقت با سیستم آمرانه میخواستن افراد ادیب خوشو صالحو بذارن سر کار بسازن برن جلو تا موقعی که سر کار بودن، سر کار بودن. بسیار خوب. وقتی که سقوط کردن و اومدن به فرنگ ما درد فرنگ همون ناتوانی رو در این همکاران دولت پیشین دیدیم. در سازماندهی، در همکاری، در خمش پذیری روحی که قبلش تو جپ ملیاد دیده بودیم. برای همین هم اپوزیشن بعد از چهل سال هیچ چیز قابل توجهی نداره هنوز. یعنی اگر که این هواداران دولت قبلی اگر کارآمد بودن اگر روحشون خمش پذیر بود اگر بهمثل اون کل لجوج نبودن که مید همون بییلدی بی شو داره خب این اگه می خارج خب الان ما سازمان های و کلاف در کلاف تو در توی یه حاللت کوبال درفه داشتیم آدم های دموکرات و اساسی و سازند بازمان اون دولت قبلی چ نیستن عضیابتده چون یه دوستان اینجا نیستن و میدونم که نقطه نظرات متفاوت دارن تو این زمینه یک یک بهصد گفت و... شونو دو طرفه داشته باشی ببین آن چیزی که از بقای های رژیم گذشته موند و به خارج از کشور اومدن تو چند سال اول یعنی تو سه 4 پنج سال نخست حرکتای نظامی رو شکل دادن ما اون قیام 18 تی رو داریم که به های نوژه معروف شد شمار زیادی از بدنه ارتش آسیب دید و خیلی اعدام شدن ارتش اویسی داشتیم که نیرویی رو جمع و کرده بود به خاطر اینکه کارش کار حساسی بود در پاریس زدن و کشتنش شهریار شفیقو داشتیم که کار اساسی میکرد فکر کنم دومین ایرانی بود که خواست که شش ترورش کنن و اینا به فاصله دو سال پس از بود سال 61 کودتای دیگری در ارتش کشف شد که بازم از سوی حواداران رژیم گذشته بود چون تمام ساختار ارتش نسبتاً دست نخورده بود کودتای نیما همونجوری باز اعده زیادی از میان رفتن اون چیزی که شما الان ازش بمونی رو یاد می‌کنی از اوایل دهه 60 خورشیدی در بیرون شکل گرفت از کسایی که رفته بودن زیر اوای خمینی بابا لگد خمینی اونارو از قدرت انداخت بیرون چه مجاهدین چه سازمانهای چپی چه جبهه ملی و نهضت آزادی و کلا طیف لیبرال و ملی مذهبی و اینها اومدن خارج از کشور شد شدن نه که خودشون بیان بیرون پرتاب شدن بیرون و اینها مدن شدن حالا مخالفان وازی حکومتی که خودشون کمک کردن به قدرت برسه الان شما در اپوزیسیون جمهوری اسلامی 100 تا چهره رو لیست کن چهرهایی که زمان انقلاب بودن یا جوان بودن نه مثل من و شما که اصلا نبودیم یا کودک بودیم و ببین از این 100 تا چند تاشون از انقلابیون و هفتی بودن شما این بخشی که ما اپوزیسیون جمهوری اسلامی مینامیم عمده اینا به نظر من همونایی بودن که با خمینی همراهی کردند تو جریان 50 بر همین پوزیشنو حکومت پیشین نبودن اینها اپوزیسیون حکومت پیشین بودن الان اپوزیسیون حکومت کنونی هستن من میدونم من از من از پوزیشن یا از همراهان دولت پیشین دارم صحبت میکنم خب اونا که بشتب... چند سال اول زورشون زدن و آسیب خوردن دیگه که بابا از... بگه مگه امام راحل مگه 1 میلیون نفر اونجا آدم ادام کرده ها تعدام... تعداد ادامی از دولت قبلی که به زور به 10000 نفر هم نمیرسه که از این قوم 40 میلیونی نگا خدای نکرده میخواستن بجنگن با یه دولت قوی خارجی و میخواستن بکنن ببین اونی که امام اومده دیگه کارش فقط مثل دیوونه آدم کشتنه خب اینکه که تخصص قدیم مسلمانه از پیامبر اسلام گرفته تا این سیستم همیشه همین بوده هم. اون ربطی نداره تو وقتی مسلمانو میاری سر کار یعنی اینکه که دیگه خودت پذیرفتی که این دیگه مثل دیوونه ها فقط مقال آدم بکشه پرسش بزرگ اینه که اصلا چرا گوشی به سر کار ولی وقتی که اومد تو خب با خودت سازماندهی کردی دیگه سازماندهی کجاست الان خارج از کشور ما میگیم خب مصدقی ها که بخش بزرگشون به نظر من همون ادمای لجوجن که پای منقل میشنند با همدیگه حرفای مثلا بزرگ بزرگ میزنن دماد حکومت قانون این جور چیزها بیخیال بیام نداره خب خبرزمین دیگه مم. ولی اون یکی ها که ادعا داشتن که ما داشتیم کشور می ساختیم های بیرون از کشورشون کجاست میزان مطالعاتشون کجاست و اینا اصلا مطالعات بعد از انقلاب بذار کنار همین قبل از انقلاب چیزی که آرزو به دل همه گذاشتن این بود که با قوت برهان اولا پاسخون خون رو بدن و دومان خودشون رو جلوی مردم تسبیت کنند و جلوی روشنفکرا. ولی اونا اهل کتابخونه بودن، اهل برهان آوردن بودن، تمام منطقشون این بود که ما یه اله حضرت داریم، این به حمد داره داریم می‌سازه، بقیه‌ام اصلا حرف نزدنم در مسائل. بابا اون دولت آمرانی که اون اومدن بسازن که از فرصت استفاده کنه ببر جلو این باید رو برهان و کار ذهنی همش ساخته شده باشه یعنی من عرض من اینه که من میزان مقلته که تو اینکیا میبینم اینقدر فزونه که نمیتونم چوم آقا بگیرم فقط اونی که من قلیار بزنم خب و این گره خورد با ادامه بحث که قرار بود دمود در و مایه و کمبود هایی که تو درون مایه تو محتوا داشتیم در... در 15 سال پایانی حکومت پیشین سخن بگیم و چرا از اونجا آسیب دیدیم؟ <تصفيق> میخواد حالا سر رشته رو بگشش الان جون از اونجا بریم جلو بله این داستان تقصیر <تصفيق> <تصفيق> <تخثیر> کی بود <مصف> ما یه خورده زود پیش رسیدیم با دایلیش ابیده که بیننده ها جمال این طرف مال اون طرف همون سیستم چیز هستن خاور زمینی که دکمه می‌زنیم میره هوا یعنی که یا یارو هنوز تصویر تا آخر نشیده فعلا اول براشوفته میشه م... البته حالا بریم سریم ببینیم که بعد این امام به خاطر چه کار <تصفيق> کنار این مساله در فرم که من گفتم که دولت قبلی داشت حالا قبلش که بنز کافی همش از اون یکی بعد گفته بودیم با هم دولت دو برنامه گفتیم که تو فرم این یکی هم زبان دیپلماتیک بلد نبود سختگیری به اون حالت که لازم بود کرد که حالا که داره قوم و دیگر سازی می‌کنیم هیچ آتویی هم دست کسی نده و دو تا تو فرم ایب فرمال دیگه حالا منم سراغ ایب های محتوایی در اون مایگی عیب شماره یک که چه تو افراد جبه ملی بیداد میکنه چه تو روشند چپ بیداد میکنه و چه تو هواداران دولت پیشین و همکارانش اینه که اینا به همده لا ول نه کوچکترین شناختی از دینامیک درونی جامعه خودشون ندارن اینم از عجایب اسلامه یکی از دلایل اینم که اینا خطر مسلمان را رو هیچ وقت جدی نمیگرفتن همین بود یعنی چه میدونم چه در زمان خود آقای مصدق بود که مثلا هی به این میگفت محدور در نمیدونم به اون فلان از الفاظ اسلامی بهره برداری میکرد چشمک میزد از دور به فدایان اسلام چه خود دولت بود که هر از چندگاهی تو تملق رو به مذهبی ها می کرد یا اقراق میکرد یا اینکه شاه وقتی وارد صحبت میشد با این مذهبی رده بالا می ترسید که از یه درجه استکاک بیشتر بشه و خلاف پدرش تو زمینه و روشنفکرای ما هم دیوانه بودن اصلاً تو جان برهوت بودن یعنی الا آخرین آدمایی که ما اونجا داشتیم جبهه ملی یا دولت نبود داخل مردم کننده درده پسنگوشی چپیای کشور بودن روشنفکر بودن اونا که اصلاً حالا تک و توک بودن که با مسلمان‌ها درگیری داشتن اینها بله ولشون بله می‌کنی همیشه میگه که نه بوده. بود که شای میگفت ولی گزارش که به ما رسیده اینه که حتی تو زندان اینا انقدر احمق بودن پوزش ما من وقتی, وقتی با مسلمونا همسلول میشدن اونا را هم قطار خودشون میدونستن یعنی اون یا اینی که نمیدونم از دیالکتیک ماتریال میدونم اون یکی هنوز رو واسه الله آدم میکشه این از متوجه نشده که اینا مخج و مشتکشون یه نیست ام. چون فقط اون یکی داره با کف جله دهنش داره دشنام میده به محمد رضا دیگه شد دوست این مم. میزان شعور آدمای ما این بود چه مصدقی چه هوادار دولت چه چپی روشن فکری این یه محتوی عجب غریبی که اینا اصلا دوست و دشمن تشخیص نمیدن اصلا محتوا تشخیص نمیدن من نمیدونم چرا یه چیز عجب غریبیه مم. من جمله خود دولت پیش از انقلاب، بر این باور بود که توی درگیری با نیرو چپ که سازماندهی میشدند شدن از, از توی شوروی و تو بخش نظری اصلا همه کوشاتر رو اینا بودن بر این باور بود که اگه رو مذهبی تکیه نسبی بکنی، بالاخره یه پایه اضافه بر پایهای دیگه هم داری حالا، البته اگه از محمد رزاشان می پرسیدی، اون می گفتش که من این سیاست پدرمو قبول ندارم که همه را از میدون بیرون کرده بود من بر این باورم که مثلا همونطور که فرنگی ها هم با کلیس خودشون یه رابطه نرمالی دارن مثلا ما هم باید اینطوری باشه که شاه مملکت بتونه مثلا با آیت الله های رده بالا این آدم صحبت کنه و اونا رو مثلا انباس کنه تو پروسید دگرسازی یا پیشرفت کشور. یه همچین تصور سوئیسی داشت محمد ززاشا بلا، ای به داستان در چی بود؟ این بیچاره که باز اصلا <تصفح> این تصوری <تصفح> داشت نمیدون نو دسته آدم های صاحب فکر رو که اصلا فکر نمیکردن در مورد مسائل ای بیشترین بود که اسلام شباهت با مسیحیت نداره مسیحیت قبل از اینکه تو اصلا فشار دنیوی بهش بیاری و اینها از درون خودش شروع کرده بود خوش جویدن و رو به رفورم انداختن لوتر اولیش نبود که اومده بود یعنی درست دو تا دین ابراهیمین ولی ولی دینامیک درونشون خیلی با هم فرق میکنه هم. مسیحیت درش خیلی بازتر رو به اندیشه ها که من اسکرده مثلا نمونه معروف که تو برنامه تاریخی میگفتیم که وقتی که اینا آمدن با مسلمان‌ها جنگیدن تو جنگ های صلیبی وقتی دیدن اینا چهار تا کتاب تو پزشکی و ست دارن برداشتن بردن ترجمه کردن به لاتین ولی اینا بعدا در امپراتوری عثمانی حاضر نبودن یک کتاب از مسیحا یاد چون که نجسه یعنی یکیش سنگوار، سنگوار و انسان کوبیه اون یکی درجه کوفت و کوبش رو انسان کمتر بود و روحش بازتر بود و کارهایی میتونست بکنه که اینکی نمیتونست اینه که این تصوری که محمد رضایش داشت محمد، که من اگه بنز کافی با اومنای مذهبیمون صحبت کنم، یه موقع اینام روحشون باز میشه و متوجه میشن که مثلا باید با فتواهایی یا با تفسیرهای نوعی یا با ترجمه‌های نوعی ما رو توی جور پروتستانتیزم همراهی کنن یه همچین امیدی داشت محمد رضا شاه که ولی وقتی خودش هم مثلا با بلوجدی و اینا صحبت کرده بود همیشه دیده بود که این امید اجابت نمیشه داستانش دراز گزارا هست حالا ما دیگه از یه آدمای تمام تیمارستانی مثل امام راهی صحبت نمیکنیم از اون یکی‌هاشون که خوردی میانه روتر بودن و این دولت دیده بود که وقتی میخواد با اینا صحبت کنه اینا چنان سنگوارند و چنان سختناکند و چنان درشتخوهند و چنان انسانسیتیزند که نمیشه باشه به هیچ چی رسید ولی زنگوله خطرشون نزد اینا به یه حالت خیلی ساده دلانه گفتن که نه حالا به هر حال به از خود اینام اینا به آخر شیعه اینا به هوای همیشه پادشاهی شیعه رو دارن به همین س... چیز به این سادگی حالا اینجا ما دوباره حالا همونطور که من بالا پیش شما گفتم که من نمیتونم فقط از مصدقیات بگیرم چون این وریام کاراشون سرتا نداش این بار حالا من نمیتونم از محمد رضا شاه خیلی بگیرم چون وقتی رفتار چپیامو تو زندان میبینم کیارونام <تصفح> <تصفح> همسلولیای نمیدونم آقای لاجوردی و اینا که این فقط دنبال این بود که دستش بیفته اینا رو تیک پاره کنه یا بده بهشون تجاوز جنسی کنن اینا اینا میخواست هی باهی هم قطعه بشن از خودشون بدونن اینا حالا این میگه تو نجس لباس حتی لبا لباسش بلواسی میخورد وضوع یا یعنی اینکه نمیدونم غذا این رو نمیخورد مثلا آب اینو رو نمیخورد تا این اندازه به این نجس نگاهد فقط منتظر بود که فقط این رو پاره کنه اون که ره خودش از این میدوننی خب همخوام چی میتونم از محمد رزشا بگیرم وقتی که متفکرین کشور شعورشون تو این حد بوده تو شناخت مسائل دینی تاریخی فلسفی اینا درست. حالا تمام این ابرهای های سیاه وچ که هست که بالای سر اون کشور بودم اون جپ ملی هم که اونجا داره هنوز اون داستان چیزش تعریف می کنه که بیشتر کتاب بنویسی که قول رو ثابت کنه که ضاش ها ایجننت انگلستان بودیم مثلا مشلش اینا <تصفيق> یا بیشتر کتاب بنویسه که ثابت کنه نمیدونم این نفتو که مثلا قردوچ رو تمدید کرد از فرط خیانت بودی یا بیشتر کتاب بنویسه که اینو ثابت کنه این توی لجوجت مسلمونی زمینی گیر کرده که هیچ کدومشون گی به درد کشور نمیخوردن در صورتی که تو درگیری دولت بعدا با نیروهای چپ رادیکال میان رو که ما به حمدلاتیون کشور هیچ وقت نداشتیم یا با مسلمانا این کرواتیا جپه بلی خیلی کمک کنن اگه که تو لجاجت و جنون خوشون زندانی نبودن البته حالا هر کدوم ورجلن بیاری داستان خوش تعریف می کنی آقا ما میخواستیم نمیذاشتن فلان اون نامه که دیدیم سال 56 اون نامه رو به گاندی هم مینویسی یارو درو بس میگفتش که این مرتیکه رو دیگه دعوت نکن <تصحیح> <من نبینامشتی> که یارو <تصحیح> قاطی داره ما اینجا ساختیم کوشش کردیم این نامه بشه فوش کشور <تصحیح> تیدیه <تصفيق> که چی بودن کشور ماند موریتانی تصویر کرده بودن در اون نامه هره. حالا ما مسئله رو بذاریم کنار مشکل هر ستا گروه که چه این جفه ملی چیا بودن چه چپیا بودن و چه همکاران دولت بودن این بود که از سوی اسلام خطری حس نمی کردن. در سالی که این کشور چارده قرن فقط یه خطر داره فقط یه مشکل داره اونم اونه ولی این دیگه خودش میگه از عجایب روزگاره که این اینا دیگه تا چه اندازه همه این ایرونی ها در درون خودشون زندانیان و در تخیلات خودشون و در خیالات خودشون کیارو اون اون اون گرگ درنده در ای رو که هر لحظه میخواد گلوتو به در و کنار تصفاد زندگی رو نمینه این دیگه چیه در که دیده بودن که نخس وزیرارا چه جوری میسه خزون میزنن میکشن های ها درسته یعنی اون میزان فشار و جنون رو تو اینا میدیدن هر روز بازم از همه سوی آسمان حس خطر میکنه بجز اینا و این فقط مشکل ما رضا شاه نبود. پرسیدم که چاپیا چه مدل رفتاری بودن داشتن و جپ ملیم که اصلا بهش میگفتید. این جپ ملی بابا از اون گیج تر بود. مثلا آقای چیز بود، برومند بود گمان کنم که ازش گزارش مانده بود که بعد از انقلاب پرستن که آقا قبل از انقلاب شما ارتباطتون با روحانیون چی بود؟ و ایشون میگفتش که من خمسم زکاتون با آقای خمینی میدم. اون آقای برومند که بعدن قتلشوندن. عبدالرحمن عبدالرحمن خود پرسنده حاجوهاج مونده بود چی؟ شما به عنوان آدم کرواتی و کتابخون و حوادار مثلا مصدق به درنده خوترین افراد مسلمان کشور وجوهات میدادی که بعدا بدرگ گلوی همه رو و این هم پاسخش این بود که بله خب ما میدیم که بالاخره اون دشمن خونی شاهده که بحث واسه من،, من آنالیز بس بود که این داستان یعنی سطح شعور این قوم این بود اینا دوست و دشمن خودشون اصلا نمیتونن تشخیص بدن تو هیچ لحظه ای اختلافات کچیک یا ممکن چششون رو خون بگیرن. اصلا دیگه نبینه اختلافات بزرگ نمیبینن اصلا یهو. حالا تو مسائل محتوایی. پس بنابراین یکی این بود که هیچکی حاضر نبود به که تمام مشکلات کشور فقط اسلام چارده قن هیچ مشکل دیگر این کشور نداره این سراغ آسمون و ریسمون و همه چی رفته بودن به جز این. <تصفيق> <تصفيق> یه مشکل محتوایی. یه مشکل محتوایی دیگر هم هست که باید در موردش صحبت کنیم و خیلی خیلی خیلی مشکل بزرگیه که چه مصدقیا اگه میمیدن سر کار گربان اونها هم می گرفت و چه محمد رضا و هواداراش که بودن گربان اونها هم گرفت چند دقیقه زمان بدیم ما حدود 5 6 دقیقه داری. بسیار خوب. این مطلب این بود که این کشوری که سیشه 14 رقم بود که عصبی شده بود و تعادل روحش از دست داده بود داره نه فقط تو حجوم بیابونی از حجاز و تو بیابونی‌های آسیای میانه و مغول و اینا مثلا دیگه شده بود و فرآیند گفت و شنود آزاد و روادار رو فراموش کرده بود و همکاری و رایزنی رو فراموش کرده بود فقط سیستم آمرانه خشن رو میشناخت تو همین زمینی بود که مصدق ادعا می‌کرد که اگه ما دموکراسیمون داشته باشیم و رسانه‌ای آزاده خودش درست میشه چون فعلا این یکی رو می‌گیریم که <تصفيق> ما از کردن مو مشکلات دیگه اونم راهو چون با باید باید صد فرهنگو بکشی بالا بعد لباس کنی اون داستان نیست چند بار گفتیم ولی اون گام گمان میکرد که مثلا این مشکل رو میتونه از راه لرنینگ بای دوئینگ حل کنیم یعنی از راه این رختانا رو باز میکنیم انتخابات داریم اینقدر تو سر کله هم میزنیم که بخیر حرف زده مو هم دیگه رو یاد میگیریم بعد از اینکه حالا 12 قرن چقدر فراموش کردیم پس از اینکه حالا پس از سال 32 که دولت دیگر اومد که گسترش آمرانه رو انجام بده با اون طرحی که ما اول با سطح درآمد و سطح فرهنگ مدنی رو بکشیم بالا قبل از که دموکراسی رو بیاریم هیچ طرح کانکرتی سریحی وجود نداشت که ما این فرهنگ رایزنی رو و بحث‌های آزاد رو که بلد نیستیم کی میخواییم تو این فرایند یاد بگیریم برای این هیچ طرح محتوای وجود نداشت. برای همین هم دولت تاموس همون سیستم کلاسیکش کار می کرد تا اینکه بعد که شاه که بیمار شد پیشنهاد کارتر رو پذیرفت، فضای باز سیاسی اینا هم که محصدمان های دیوونه ریخلان همچی پاشید همونه تیکی پاره کردن بجای اینکه از اون فضا استفاده بشه قبلش در سطوح ادارات کشور یا در سطوح مثلا دبیرستان ها یا دانشگاه ها ترهی وجود نداشت که این و این ملتمون رو که عصبین و کارشون فقط به کریم پولیش رازی فشت دادنه چجوری بهشون یاد بدیم که آقا وقتی میخوای انتقاد کنی درست انتقاد کن انتقاد رو بکن ولی لازم نیست فوش بدیه هی به یارو لازم نیست یک کلاق چل کلاق بکنی لازم نیست یو ها و انگلیسی بکنی لازم نیست نمید ده تا داستان از خودت در بیاری یا 20 تا داستان رو مسکوت بذاری اون رو که به دردت میخوره اونو برکشی که فضا رو عصبیتر کنی این آدم انتقاد کن همکاری کن از حق خودت دفاع کن عین آدم انتقاد برای اینکه اینو اینو چجوری ما به افراد یاد بدیم هیچ ترهی وجود نداشت و یکی از بزرگتری مشکلات بود چون ارکان دولت در سطح وزارت خونه ها یا استانداری ها و اینا یکی از دلایلی که همه محتاج همیشه هم نظری با شاه بودن این بود که این اصلا تمرین نشده بود که یک کسی چه جوری میتونه خودش در سطح دستگاه خودش تصمیم گیری های لازم رو بکنه و بعد از اون تصمیم گیری ها دفاع کنه با زبون معقول <تصفيق> البته این چیزی که من عرض کردم 13 14 قهر بود از حمله اسلام از بین رفته بود که داستانش رو تو تو این برنامه تاریخی این اواخر خود توی برنامه کانال مانینو میش که نامه تنسر چجوری نشون میده که ما قبلش داشتیم اینو و این از از بین رفته بود ولی هیچ طرح کانکرتی برای نبود که اینو ما چجوری میخواییم تمرین کنیم امید شاه این بود که اصولا اگه سطح درآمد بره بالا سطح زندگی بره بالا و مردم سوار تیاره بشن و میلیون میلیون برن اروپا و امریکا رو ببینن از, همنش... از دیدن اونا و در داخل کشور از همنشنی و همکاری با مستشارا Learning by doing این روش ها رو از فرنگی ها یاد میگیرن اتفاق بسیار جالبی که افتاد این بود که مردم رفتن فرنگ دیدن به جای اینکه چیزی از فرنگ یاد بگیرن جری شدن که چرا ما امکانات فرنگ از از فردا نداریم و در داخل کشورم وقتی با مستشارا می نشستن فش میدادند که چرا ما اصلا مشاور دیم تو کشورمون ام. و اینا به ما نشون میده که بدنی ذهنشون اصلا مسموم بوده دیگه یعنی که اون مسائل های فرهنگی که ما تو برنامه دیگه مش گفتیم بن فرهنگی که این قوم اصلا دیوانه شده یعنی ارکان روش ریخته به هم این حتی وقتی براش امکانات بررسی و مشاهده را پدید میاری نمیتونه نتیجهای درستو بگیره نتیجه فقط عصبیه یورمیره فرنگو میدید برمیگشت به جون که سپاسگزار باشه که دولت اینقدر سطح درآمد برده بالا رفتن دیدنش چیزی یاد گرفتن حالا برگردن پیاده کنن حق تو سطح خودش برمیگشتن دست توه قشت میانه فحش به دولت بود که چرا ما اینجا مثل سوئیس نیست استانداردمون یعنی چرا راهی رو که مثلا سوئیس 600 سال افتید شده ما توش 6 سال نرفتیم و همش هم با ادعا و متعا و کلانخواهی و بدون حس مسئولیت که من خودم تو سطح کار خودم این یه بخشی از اون که تو اروپا دیدم پیاده کنم یعنی به جز این طرح ساده که ما اینا رو بفرستیم اینا مشاهده کنن یا از مشاورا یاد بگیرن تری دولت نداشت حالا پرسش در اینه که آیا طرحی اصلا میشد پرورد که اینا اینو معذله بگشایند یعنی بحث آزاد رو یاد بگیرن اوپن ریزالت دیسکشن پاسخ به این پرسش رو شهرام جان برای نشست آینده. آیا میشد کاری کرد؟ می بهش پرداخت؟ چون بعد <تصفيق> از اون دیگه بعد از حل اون نکته فرجامین دیگه از برنامه آینده دیگه مستقیماً به سوی انفجار کشور خواهی رفت. چون این قومی که این همه کمبود فضیلت داشت و اینقدر عصبی بود و حتی وقتی فرنگ و میدید جز دشنام دادن به دولت خوش چیزی نتیجه ایدی ازش نمیگرفت بجایی که بخواه کاری کنه م. خب تو و این همان بهش فشار رو وردی که از اون حالات های کریح مستعلمی دور بشه و کراوات بزنه و درست کنه و وزن رو کتک نزنه حالا این فشارها رو که داره چیزی هم که نمیخواد یاد بگیره همش پر از عق و فشار هم که هست تو میایی سر سوپ با باز میکنی حالا به اون بخش شیرینش تو نشست آقاده ببد میین حتما من به همههنانی که برنامه های سه چهار سال گذشته ما رو ندیده بودن سفارش میکنم برنامههایی داشتیم که در ارتباط با جهانبیی و دستگاه فکری ایرانیان پیش از اسلام بود در حقیقت تفاوتهای بنیادین جهانبینی آریایی یا ایران کلاسیک با جهانبینی اسلامی اون چیزی که در جهان اسلام میبینیم خیلی اونجا به تشریح باز شده و فکر می‌کنم که یه چند تا خیلی خوبی بود که به صورت یه پلیلیست توی یوتیوب جنبه هم هست الان میتونن اونا رو ببینن فکر کنم کاملا به چیزی که امروز داریم صحبت می‌کنیم پیوند می‌خوره. در پایین آدرس ایمیلی نوشته شده info@iranianrenaissance.com همیانانی که می‌خوان کتاب تایید بکنن از طریق جنبش رنسانس ایرانی، کتابی که در دست هست، پیشنهاد اومده بر اندیشه سیاسی ایران شهری، کتاب زرتشت و همچنین نشیبی دراز از پیش فراز که در دل باره دلایل سقوط ایران شهر در باره حمله مسلمانانه و کتاب گویای اندیشه ایران شهری در اون ایمیل که پایین نوشته شده میتونید ایمیل بفرستید نشانیتون رو بدید که براتون کتاب فرستاده بشه و روش پرداختم اونجا گفته میشه فکر میکنم که ما هفته دیگر برنامه بعدیمون پی بگیریم چون با یه هفته تأخیر خدمتون بودیم از دوستانی که همراهی کردن و یه مقداری به سایت ما رفتن ایرانین که روی صفحه بود تا چند دقیقه پیش لطف کنن در همون ایرانین رنسانس برون و تو بخش همیاری یا دونیشن مبالغی که میخوانو از طریق پیپل یا کردیت کارت واریز بکنن تا بشه و یه کار تبلیغاتمون رو بیشتر کنیم و تعداد بیننده ها رو بالا ببریم. برحال آگاهی اصل کاره و آگاهی هم باید روی تعداد بالا انجام بشه که بتونه منشه اثری در جامعه باشه. خیلی سپاس خوزنم از توجهتون. شرام جان سپاس و بدرود تا فرصت بعدی. بدرود. داره کم کم کار داغ میشه. <laughs>